नमस्कार मैं गीता चावड़ा परबंदर डाइट तरफ से आप IIT, नगर, वन, सब ਨੂੰ हार्दिक स्वागत करू छु एमएड सेम 3 आईआईटी गांधीनगर सिलेबस अंतर्गत सब्जेक्ट इंक्लूजन कांसेप्ट एंड पॉलिसी फ्रेमवर्क नो यूनिट 1 इंट्रोडक्शन ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन नो सब टॉपिक 1.1 हिस्ट्री ऑफ इन्क्लूजन तुम समझ हिस्टरी ऑफ इलूजन आगे हिस्ट्री ऑफ इन्क्लूजन में आपी शिक्षण एक एवं अभिगम है विशिष्ट जरूरिया शिक्षण पर केंद्रित स्वीकार आधारित दरक बा हक है शिक्षण मेरी सके विशिष्ट जरूरिया એની ફરજ ઉપર આધારિત તેની શરૂઆત આપણે જોઈએ તો કે મૂળ ક્યાંક અમેરિકામાં જોવા મળે છે કે જ્યાં વધુ પડતી અપંગતા ધરાવતા બાળકોને સંકલિત કરવામાં જે બાળક ને શાળામાંથી કાઢી મૂકવામાં આવ્યા હતા અથવા તો બીજી રીતે આપણે જોઈએ તો કેનેડાના ઇન્કલુઝન મોડેલ પરથી આવ્યું હોય એવું મનાય છે અહીનું સહભાગી શિક્ષણ સહકારી શિક્ષણ ખૂબ જ પ્રચલિત હતા ત્યાંના શિક્ષકો એક સહભાગી શિક્ષણ બીજું સહકારી શિક્ષણ અને ત્રીજું સમાવેશી વર્ગ ખંડનોમાં માનનારા જ શિક્ષકો ખૂબ જ પ્રચલિત હતા પ્રાચીન ભારતમાં સમાવેશ આપણા સમાજને કુદરત તરફથી પ્રાપ્ત થયેલું છે તો એને આપણે સ્વીકારવું જોઈએ અને તે સમયની દૈનિક જીવન પ્રવૃત્તિઓમાં સમાયોજિત કરવામાં આવ્યા હતા આપણે સવાર સાંજ સુધી જે દૈનિક જીવનની પ્રવૃત્તિઓ છે તેમાં તેમને જોડી દેવામાં આવ્યા હતા અને અઢારસો સત્યાસી માં શરૂ કરવામાં આવી હતી વિકલાંગ બાળકોના કિસ્સામાં હાલના સાક્ષરતા સ્તરી વિકલાંગતાના આધારે ભેદભાવ સ્પષ્ટ शिक्षण तो राष्ट्रीय साक्षरता स्तर के विकलांग धरावता शिक्षण लाभो मार्ग है राष्ट्रीय साक्षरता रहे भारत मा अंदा जे 25 शिक्षण टेक ओगनीसो चौराणुन सलामान विशेष जरूरिया શિક્ષણ પરની વિશ્વ પરિષદ માંથી આવ્યો હતો કે શિક્ષણ માંથી શિક્ષણનો ખ્યાલ છે એ આવેલો હતો જેમાં ભાર મૂકવામાં આવ્યો હતો કે શાળાઓએ તમામ બાળકોને તેમની શારીરિક બૌદ્ધિક સામાજિક भावनात्मक भाषा की ध्यान मीधा सीवा शिक्षण सामवे एप्रिल्ड ताद प्रकाशित करती आवाज कई कई वस्तु जरूरिया तो ये पोची वे जरूर એ પણ પ્રકાશિત કરવામાં આવ્યું હતું ભલામણ કરી વિકલાંગોને નિયમિત શાળા કાર્યક્રમોમાં સંકલિત કર્યા કે આવા જે વિકલાંગ બાળકો છે એ નિયમિત શાળામાં આવે અને જે કોઈ શાળામાં કાર્યક્રમ યોજાય છે तो शाड़ा प्रोजेक्ट एकी हाँ तो आवा माटे एक अलग प्रोजेक को द्वारा शिक्षण मिल रहे समावि शिक्षण शिक्षण सलामान सिद्धांत द्वारा पेला विश्व परिषद विश्व शिक्षण मंच पर पुनः स्थापित है फरी તેમની શરૂઆત છે એ કરવામાં આવેલી હતી અને જયારે વિકલાંગ બાળકોએ શિક્ષણ મેળવ્યું ત્યારે તેને સંસ્થાકીય રીતે અલગ પાડવામાં આવ્યું હતું કે એના માટે ઓગણીસો સદી અને વીસમી સદી દરમિયાન વિકલાંગ બાળકો માટે અલગ સંસ્થા હોય પોતાનો ઇતિહાસ છે ક્યારથી તેની શરૂઆત થઈ કેટલા તેમાં સુધારા કરવામાં આવ્યા અને શિક્ષણ ક્ષેત્રે તેઓ આગળ કેટલા વધ્યા તેમ પોતાનો એક ઇતિહાસ છે વૃદ્ધ માં અને અપંગ ની સંભાળ રાખવી એ ભારતના સાંસ્કૃતિક રાખવી જોઈએ કે પેઢી દર પેઢી આપણે આવા વૃદ્ધ માંદા અને અપંગ બાળકોની આપણે સંભાળ રાખીએ છીએ ભારતમાં અપંગ વ્યક્તિઓ માટેની કલ્યાણ સેવાઓના મૂળની શોધખોળ પ્રાચીન કાળથી લોકો આપણા રાજા મહારાજાઓના સમયથી જ આપણને વારસામાં જે પેઢી દર જે પેઢી દર પેઢી જે કઈ પ્રાપ્ત થયેલું છે તેમાં આ જે બાબત છે એમનો પણ સમાવેશ કરવામાં આવેલો सांस्कृतिक वरसा नो भाग रहो अपंग बाड़को निक शिक्षण भारत में आवा विकलांग धरावता है अंधविद्यार्थी शाला है शुरू करती બૌદ્ધિક અને શારીરિક વિકલાંગ બાળકો માટે ઓગણીસો ને સુડતાલીસ માં ભારતને ગ્રેટ બ્રિટન થી આઝાદી મળ્યા બાદ અલગ અલગ રીતે વિકલાંગ બાળકોનું શિક્ષણ વ્યવસ્થા છે એ કરવામાં આવેલી હતી વિવિધ બિન સરકારી સંગઠનો તેમના શિક્ષણની વધતી જતી જવાબદારીઓ સાથે સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર જે વિદ્યાર્થીઓ જે છે એ જોઈ નથી શકતા એવા વિદ્યાર્થીઓ માટે 115 પંદર શાળાઓ ખોલવામાં આવેલી એ પછી શ્રવણ ક્ષતિ ધરાવતા વિદ્યાર્થીઓ માટે સિત્તેર જેટલી શાળાઓ ખોલવામાં આવેલી હતી અને ઓગણીસો એકાણું સુધીમાં ભારતમાં વિવિધ પ્રકારની વિકલાંગતા ધરાવતા વિદ્યાર્થીઓ માટે આશરે બારસો જેટલી ખાસ શાળાઓ હતી એટલે વિવિધ પ્રકારની વિકલાંગતા ધરાશરે બારસો જેટલી શાળાઓ હતી તાજેતરના વર્ષોમાં એક ચળવળ જોવા મળી છે જોકે તે કેટલીક વખત ધીમી અને અચકાતી હોય તેવું લાગે છે પરંતુ અગાઉના ઘણા અલગ લોકો માટે સમાવિષ્ટ શિક્ષણનું લક્ષ્ય સંભવત આપણી મુખ્ય કે આગળની પેઢીના જે વિકલાંગ ધરાવતા બાળકો માટે કેવું શિક્ષણ આપણે આપવું જોઈએ તે આપણા હાથમાં છે એવું આપણે કહી શકીએ છીએ બધાને થેન્ક યુ